Для того, щоб зробити охайний, ретельно пропрацьований контур під час заливки, обов'язково під свою робочу руку пропрацьовуйте спочатку зручний перший контур, і потім після горизонталі, після того, як провели горизонталь, зупиніться трошечки і пропрацюйте ближній до руки контур вниз. І знову повторіть цю процедуру. Тобто ваша горизонталь завжди починається з пропрацювання контура і закінчується пропрацюванням контура. Таким чином, ви крок за кроком десь по 3 мм, залежно звичайно, від розміру вашого пензлика, рухаєтеся вниз.